Is that Mit each miért csüggedsz én bennem? Hiszen hálát adsz még az Úrnak, mikor a nehéz idők elmúlnak, miért csüggedsz én nekem? Köszönöm, hogy Miért háború Miért háború bennem? Hiszen hálát adsz még az Úrnak, mikor az igazak mind szabadulnak. Miért háború Istenem. Hiszen hálát adsz még az Úrnak, mikor a nehéz idők elmúlnak, hiszen hálát adsz még az Úrnak, mikor a gondjaid elfutnak, hiszen hálát adsz még az Úrnak, mikor az igazak mind szabadulnak, hiszen lelkem Isten